Попрощатися з бійцями різних підрозділів Збройних сил України прийшли родичі та друзі. Під звуки канонади зібрались біля бюро ритуальних послуг. Колоною вирушили на одне з місцевих кладовищ. Службу провів військовий священик Нацгвардії України, отець Володимир. Вічна пам'ять воїнам, які загинули за волю і свободу України. А вам, рідні, ще раз. Зі своїм сином Ігорем сьогодні попрощався Олександр Шаповалов. Сам чоловік служив у Криму до 2003 року. Говорить, ніколи не пробачить ворогам. У 2016 році призвали на срочну службу. Через місяць підписав контракт, сказав, не хочу сидіти на вашій шеї. Ми були проти. Ну, як пішло, так пішло. Уже виросли, младший лейтенант отримав, лейтенант отримав. Думали, що все нормально. Летом купили квартиру, відремонтували. Сім'я у нього, жіна, дитина 7 місяців. Спасибо, братському народу. Вся життя рушиться, маленький внук, тепер не можна помирати. Якщо хтось мене бачить, то з них, знаєте, ви б тепер мене враги. Попрощались сьогодні із двома бійцями 145-го ремонтного полку Віталієм Володько та Дмитром Уваровим. Їх рідні не змогли попрощатись із чоловіками. «Сьогодні прощаємося з метром, який родом з окупованих територій, зараз ЛНРця, і Віталій, він родом з Чернігівщини. Це теж місто зараз, на жаль, в кільці, і не можуть вони доставити цих хлопців фізично, щоб можна було провести їхнє поховання. 18-го числа підступна, обстріляна з ракетами казарма, в якій перебували ці військовослужбовці. І... Відповідно, з п'ятого по перший поверх обвалилися плитові перегородження, і, ну, і, на жаль, сталося те, що сталося. Військовослужбовці, яких сьогодні поховали у Миколаєві, – жителі різних міст України. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.